مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں اپنی حکایات میں اور یہ حکایات جو ہیں یہ عکاسی ہیں ہمارے اس معاشرے کی آج جیسے والدین کے ساتھ سلوک اور رویہ کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے پہلے بیان کر دیا اور آج ویسے ہو رہا ہے حضرت آج ویسے ہو رہا ہے دیکھیں نا والدین کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا کہ ایک باپ نو سے دس بچوں کو آرام سے اور سکون سے پال جاتا ہے لیکن ان نو دس بچوں سے نوجوان بچوں سے کمانے والے بچوں سے ایک باپ اور ایک ماں نہیں پالی جاتی وہ کہتے ہیں بھائی ایک مہینہ تو رکھ لے ایک مہینہ تو رکھ لے ایک مہینہ تو, تو رکھ لے یار میرا مہینہ کٹا دے میرے کو نہ پیسے کوئی نہیں گئے حالات بڑے تنگ ہیں تو یار جب باپ ہمیں پالتا تھا وہ بھی ہمیں کبھی کہتا تھا کہ یار اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے ایک مہینہ تو مزدوری کر کے یہ میرا مہینہ نکلوا دیں نہیں باپ تو یہ تھا کہ جب ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارا باپ ہمارے لیے اوور ٹائم لگا کے پیسے کما کے آتا ہے کہ اب میرا بچہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پہنچ گیا ہے تو ہمارے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے اور ہمارا باپ ہر وقت یہ جی سوچتا ہے کہ جس سٹیج پر میں کھڑا ہوں اس پر میرا بچہ نہ ہو جیسے میں نے اوروں کی مزدوری کی ہے میرا بچہ نہ کرے ویسے مزدوری میرا بچہ اپنا کاروبار کرے میرا بچہ کسی مقام پر کسی لیول پر ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے حضرت کبھی والدین کے نا کبھی باپ کے جو بوڑھا باپ ساری دیہڑی کماتا ہے ان کے کبھی ہاتھ دیکھو نا ان کے کبھی پیر دیکھو نا اور پیروں کے تلوے دیکھو حضرت جی رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیسے دغ و دور کرتے ہیں ایک باپ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے سارا دن طرح طرح لوگوں کی باتیں سنتا ہے ان کی گالیاں سنتا ہے برداشت کرتا ہے کیوں کہ جب میں گھر جاؤں گا میرے بچوں نے یہ نہیں کہنا کہ ابا اب دن کیسا گزرا بلکہ ان کی نظر یہ ہوگی کہ ابا اب ہمارے لیے لے کے کیا آیا ہے حضرت اتنا شفقت ہے ماں باپ کی اتنا محبت ہے اور جب ماں باپ چلے جائیں نا حضرت ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر سے نا چھاؤں ہٹ گئی ہے چھاؤں کے اندر بندہ کھڑا تھا اچانک سے کسی بند نے پکڑ کے دھوپ میں کھڑا کر دیا ماں باپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے